Російські війська завдали ударів з мінометів по акваторії Очаківської громади. Загиблих та травмованих немає. У Миколаївській області відновили електропостачання для понад 80 деокупованих населених пунктів. Працювали під обстрілами. На Миколаївщині протягом 2022 року зібрали майже 20 тисяч тонн винограду. 14 березня війська Російської Федерації завдали ударів з мінометів по акваторії Очаківської громади. Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація. Обстріли відбувалися двічі о 8.18 та 10.58. Загиблих та травмованих немає. За інформацією Миколаївської обласної військової адміністрації у місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах, день та ніч минули без обстрілів.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 Їсти готували на газовій плиті, заживлені від балону. Заряджали, як тільки з'явилися сонячні батареї, сусіди привезли і брали, кнопи, і брали телефон без отказу, і ми там заряджали. Потім, у останній день, як вони виїжджали, сусідка там подула, прищепилася ліній батарей. Та я не хочу, на що вони мені? Я не хочу. Ну, вони привезли.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 так і міста 4, також, також і живлючі мережі, які заживлювали район Снігрівський, так і населені пункти. Для того, щоб це сьогодні відновити, необхідно було в першу чергу затіювати саперів, які йшли поперед наших бригад, тому що фактично робились коридори.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 5907 людям з ураженнями та захворюваннями, отриманими внаслідок бойових дій, була надана допомога в Миколаївських медичних закладах. Про це під час брифінгу повідомила начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай. Якщо брати 2022 рік, то 12% з усіх поранених, прилікованих в стаціонарах, становили цивільні. Зараз 82% це були військові. Ситуація зараз трошки змінилася. У нас дуже багато поступає пацієнтів з Херсону, де розбомблені лікарні. 43% поранених, які пройшли через заклади в 2023 році, складають цивільні. І 57% це військові. Продовжується ця робота, лікувальні заклади, абсолютно забезпечені і кадрами, і е, медичним обладнанням. Надія працює на виноградниках вже 12 років. З них три в господарстві Ольві Онуво. В садах неподалік і села Парутине. Все, поки суха блеска, йде, да? потім зелень з'являється. Ми почнемо обламувати, виламувати, знову підв'язуємо. З восьми втрою працюємо до двох, до трьох днів. З нею зазвичай працює ще 4-5 людей. Каже, разом за день можуть обрізати більше тисячі кущів винограду. Розпочали суху обрізку в січні. Нам потрібно швидше, тому що виноград. Якщо зараз ми його не тронем, він почне сока движення, буде погано. Йому потрібно зараз, поки він мертвий, його потрібно зараз свернути весь. А потім, коли він уже ожив, пошло движення, пошло соку, вже не можна його різати. Він може засохнути. Сезон виноробства триває з серпня по жовтень, розповідає Алла Магаляс, дружина власника господарства, який пішов добровольцем Збройні Сили України і передав керівництво їй та сину. Попри повномасштабну війну, режим роботи не змінився. Ніхто нікуди не вбіжав, всі виходили на роботу і працювали під обстрілами. Ну, площа виноградника у нас 11,5 гектара. Алла розповідає, в жовтні 2022 року росіяни обстріляли вбиральню для працівників та дегустаційний центр. Розвалила кухню. Це ми її так уже трохи зібрали в кучку. Буквально вот за цією стінкою, яка тут, в цеху ви були, вот в цеху працювали три людини. Люди залишились цілими, живими, слава Богу цеху наявні 13 ємностей для виробництва та зберігання вина. За рік виготовили більше 15 тонн продукту, говорить Чінка. На згадку залишились російські снаряди, що прилітали на територію господарства. Їх збирали своїми силами. Аналогічні проблеми спіткали і акціонерне товариство «Радсад», де постраждав парк з ємностями, яких тут загалом 330. 16 ямнастей було пробито, і вони наскрізь, і вони не підлягають відновленню. І дуже постраждав цех переробки винограду. Але роботу вдалося налагодити. 2022 рік був дуже урожайний. Майже рекордну кількість винограду ми зібрали 7700 тонн. 800 тонн було відправлено суміжному підприємству «Коблево». Решту переробили самотужки. За рік виготовили 4 мільйони 360 тисяч літрів виноматеріалів – натуральної сировини, яка згодом перетвориться у вино. Загальні площі в Атераца сьогодні становлять під виноградниками – це 760 гектарів технічних сортів. Працівників на сьогоднішній день у нас працює трохи більше 200 чоловік, так що ну, суттєво не, не змінилася кількість людей. З реалізацією продукції також були проблеми через повномасштабну війну. За цей час площа виноградників в регіоні не змінилась. На території області обліковується 5800 гектар виноградних насаджень. В плодоносному віці – Ця площа становить 5 тисяч гектар. За підсумками 2022 року, валовий збір склав майже 20 тисяч тонн. Також Володимир Афанасьєв говорить, у 2023 році на державному рівні передбачено грантову програму підтримки створення нових площ насаджень. Від 1 до 25 гектарів. Обов'язкова умова – нові постійні та сезонні робочі місця. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко. Суспільне новини. Миколаївщина. В холі збираються діти та дорослі. Це внутрішньо переміщені люди або сім'ї, які опинились у важких життєвих обставинах, багатодітні родини тощо. Начальниця служби у справах дітей цієї адміністрації Наталя Бакалова показує, що саме отримують її підопічні. Светри, термобілизна. Шапка, шарф, перчатки і шкарпетки. З верхнього одягу куртка та утеплені штані. Одяг в наборах різного кольору, фасону та розміру. Починається видача. Восьмирічна Ліза вже обирає собі куртку. Отлично. Так, Є колір ще зелене. зелений. Вибір зроблено. Можливо, я люблю яркі ціна. Дівчинка перебуває під опікою Катерини. Роздивляються інші речі в наборі. Ліза одразу примірює взуття. Смотри, на лікучках за стіні за стіни які гарно бачиш. яка красота! Дуже велике дякую за таку допомогу нам, бо ми переселенці ще опікуни, ми все втратили. Великі. Дуже дякую всім, хто спанцює таких дітей, як наші, як наші сини. А звідки ви приїхали? Ми аж з Таліцької області, за 600 кілометрів. Тут просто брат нередний життя і він забрав нас сюди, бо у нас серед збро. З трьома дітьми своєї черги очікує Ганна. Жінка каже, що наразі придбати речі на трьох дітей самостійно важко. Ну, Це дуже проблематично. В цій ситуації це дуже проблематично і дуже важко. Ось наші коробочки від американського народу ЮНІСЕФ для кожної дитини. Отримали ми 95 коробок для різних розмірів. Ми вже від іншої організації отримували від СОС Дитяче містечко дуже багато продовольчих наборів, канцтовари. Ковдри, тепловентилятори, конвектори. А від цієї організації це перше. І одяг вперше. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаїв.